I den här filmen tänkte jag försöka förklara varför det kan vara bra att använda sig av animationer i sin undervisning. Vi tänker oss att vi vill illustrera ordspråket Efter regn kommer solsken. Ett sätt att illustrera det här det är genom statiska icke-rörliga bilder, till exempel så här. Ett annat sätt är att vi gör en animering i powerpoint för att få till rörliga bilder istället. Och då kan det se ut på det här sättet. Och nu kan man såklart fråga sig vad det här har med undervisning på universitetsnivå att göra. Ja, visst det går att skapa rörliga binder, men vilken användning har man av det här i den vardagliga undervisningen? Personligen så ser jag de rörliga binderna och de statiska binderna som mycket bra komplement till varandra. Studenterna har ofta tillgång till de statiska bindarna via olika skriftliga källor. Och om jag då gör en animering för att visa samma sak med rörliga binder så är jag övertygad om att fler studenter kommer att förstå det som jag undervisar om. För att visa att det faktiskt går att göra vetenskapliga animationer i PowerPoint ska du nu få se ett kort klipp från en film som jag har spelat in till mina studenter. Jag undervisar i cellbiologi. Och I klippet försöker jag illustrera hur det går till när en cell skapar ett protein. The synthesis begins with the binding of a tRNA carrying the amino acid methionine to the small ribosome subunit. After this, the mRNA binds to the ribosome and the ribosome then moves along the mRNA molecule until it detects an AUG sequence that is the start codon, as I mentioned earlier. Then the large ribosomal subunit binds, and translation can start. So this way of starting translation ensures that the reading frame gets correct. However, it does not mean that all finished proteins start with methionine, but the methionine can be cut away afterwards. So, Now that we have put together the ribosome and have our first methionine in place, it is only for the ribosome to put together the protein, amino acid by amino acid. In our case, a tRNA with the amino acid leucine will bind to mRNA through its anticodon. In the large subunit, leucine is then bound to methionine, and the binding between methionine and tRNA is broken. In this way we have started our amino acid sequence. The ribosome will then move along the mRNA and in this way new codons will be exposed. The large subunit moves first, followed by the small subunit. The tRNA that does not longer bind to an amino acid will leave the ribosome And a new tRNA carrying an amino acid will bind to the new codon in mRNA that has been exposed. In this case, tRNA with the amino acid valine will bind, and the process of binding amino acids together and breaking the bond between tRNA and its amino acid will be repeated.